پہلے تو ہونا نہیں چاہیے گناہ کا خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے اگر کبھی ہو جائے گناہ آنکھوں کا ہو جائے ہاتھوں کا ہو جائے کانوں کا ہو جائے پیروں کا ہو جائے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اس در پہ آ کے رجوع کریں رب طرح یہ فرماتا ہے رب کا قرآن یہ فرماتا ہے حضور پاگر و سلام کا فرمان یہ کہتا ہے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 اللہ سے اللہ کے رسول سے محبت ہے لیکن عمل کوئی نہیں